să și bine am găsit la un nou episod din Stream Astăzi de lega de Samp. Bă, în episod de astăzi vreau să vă arăt ultimele update-uri care au fost adăugate pe server. Costul uh, de Halloween plus uh, job nou care încă nu e băgat, dar cred că astăzi, de fapt, când vedeți voi clipul, cred că o să fie deja pe server. Nu o să pot să intru pe beta să vă arăt exact cum. în ce constă jobul și cum arată tot sistemul de la nou job, dar o să vă vorbesc despre el și puteți să găsiți totul pe canal la reduc. Dar înainte de 10 pe videoclipul nu uitați să apăsați acolo pe buton de like și dacă sunteți noi pe canal să vă abonați, pentru că am văzut că peste 40% adică aproape jumate din persoanele care se uită la clipurile mele nu sunt abonate mi mi apare pe YouTube procentajul și dacă tot vă uitați să apăsați și voi pe buton de subscribe și apărinteți clopoțelul să primiți notificări când suntem live sau când postez un clip nou și start cu Bă, cu este Halloween, cred că îl știți s-a adăugat și un crate nou am procesuri s adăugat și un crate nou, nu pot să-l deschid să vă arăt ce premii sunt, dar puteți să găsiți voi premiile pe forum, dacă nu mă înșel. Și, uh, da mă, quest -o de Halloween îl știți, care l-am arătat eu pe live, am făcut eu de câteva ori, dar hai să vă arăt și acum. Bă, păi, mă, că nu la mă. A, e altul mă, da mă, e altul. Hai să văd și eu, că chiar nu știu, asta cred că e să adun dovleci, quest info. Quest info. Bă, cum văd questul. Uh, S-a scus cu la cred că cu biologul gen unde trebuia să-l dui mere și după aceea duci la aia să-i dai merele și erau stricate, că nu era locația asta, dar nu știu care-i comanda gen să vă questul, cu quest info, eu știam, e, dar nu e asta, hai să văd dacă dau start quest ce se întâmplă, nu există comandă. Deși cum văd, și cum văd. Detalii. Cred că doar pe forum. Găsind, dar mă duc imediat și vă zic că, bă, premiile probabil sunt cam aceleași, gen ca la orice, a, ah, start quest, okay. Cred că mi arătat acum de fapt când au start quest, dar premiile sunt cam aceleași la toate questurile de pe samp. puncte, premium, bani, culori. Și cred că a fost adăugat mașină nouă, din câte am înțeles, se vorbea dinainte să se dea drumul la quest asta, ăsta, că o să adauge mașină nouă sau o să readauge patriotul care care că a fost foarte de mult pe server. Și uh, ar fi vrut să-l readauge din nou la Quest Hai că vă zic imediat dacă primesc Dacă nu, oricum aveți în descriere la clip și forum și panel și serverul și tot ce aveți nevoie Puteți să verificați voi Să nu eu acum să bag cu în bară să mă conectez Nici nu cred că mai știu contul de forum Bă, dar unde dau mă Start Quest? Că mă duc greșit vră A, nu vehicul personal, da, mă ai ori asta la contul VIP, că, sau la Legend? Întrebarea ta a fost ștersă. Băi, ești prost, am pus întrebare de 30 de minute, cred. Mamă, niciunul, bă, un helper activ și nu mi-a răspuns la N. Ia, mai hai să dăm aici start quest. Bă, what the fuck, aici și casă. Cum ajung, mă, pe vapor? Lol. Dar pe Sanking. Ce Sanking? Ce Sank-ing moște aici? Ăsta, cred că. Trebuie să mi-l pun pe ăsta acolo, aproape. Stai așa. Să pun sank ul Iar mă, mașina l -o la apă, dar... nu e problemă. Sper că pot să moru de aici. Da, mă, și până dau eu Star cu să vă zic de job nou. E ceva gen stil Minecraft sau dacă ați văzut voi au, dacă ați văzut voi, uh, pădă-te dracu, că nu merge. Clipurile cu GTA 5 RPG unde am filmat pe Rage, uh, e ceva în stilul la Job miner, De fapt cred că e exact cam același lucru, gen minerul de pe GTA 5 RPG unde am jucat uh, pe Rage. unde shop. Trebuie să merge să Faceti bine reuri, start quest A, ce dracu' ăsta mă, nu mă așteptam. Nu te rog, informație Comoara pierdută, ce dracu' ăsta stăm? 4 bucăți de hartă să ajungi Bă, ești pun. Nu știu ce quest-ul ăsta mă, nu l-am văzut niciodată uh, Da mă, și Ce vă ziceam de Minecraft și de Ferrari. gen o să aveți un pickaxe, când începeți prima dată să faceți job, Wood dă și mi-a aruncat timp în apă. Și după aia, gen, puteți să mineriți cu el așa, după aia o să trebuiască să-l faceți plus 9, La fiecare plus 9 nu am să văd dacă avem la clan mave, că ce că e ușor maveric. Faun. Băi, de ce nu merge? Ah, ok, și acum teleport. Uh, după o să trebuiască să îl faceți plus 9 la fiecare plus 9 o să puteți să-i dați n-am licența n-am licența după aia o să puteți să dați upgrade gen din wooden îl faceți de cred, gen de fier după la fel îl faceți iar plus 9 și la fiecare plus și fiecare upgrade primiți uh, nu primiți aveți șansa să faceți minereuri diferite până ajungeți cu el la premium piquex și când îl faceți premium puteți să minați puncte premium și aveți, vă da seama, șanse mai mari să vă dea... E în dreapta. Aveți șanse mai mari să vedea dea mai bune, diamond, emerald și toate prostile, Și ce o să fie destul de scumpe și puteți să, face, să faceți jobul cu un motor pentru că e la carieră gen doar în... în groapa aia de la carieră. Bă, ăsta mă duce greșit, mă, mă duci greșit. Dar... Mă duce greșit, mă, ăsta. Hai că mi se mai deschide, am înțeles. Cred că mi se duce și checkpoint-ul. Da, s-a dus dracu. În fine, dacă vreți să vedeți cu el, puteți să veniți voi să-l faceți. Nu știu care-i treaba cu el, nu l-am mai văzut niciodată. Hai să-mi aduc altă mașină de la clan. Am rămas fără mașine astea în așpa. O să trebuiască să stau cu mașinile de clan ceva timp. O să-mi cumpăr eu un weekend, adică astăzi, că voi vedeți clipul sâmbătă, o să vreau să fac și un giveaway cu banii ăștia de. ăștia uh... 125 de miliarde, nu știu cât o să dau la giveaway, cred că o să dau 100 și de 25 mi eu o mașină, vedem, doar că vreau să-mi o mașină care gen să pot să o teleportez la mine și trebuie să fie VIP+, plus din câte am înțeles, parcă, și cred că o să coste destul de mult, dar cred că mi-a ajunge de un sultan sau, nu știu, o mașină mai slabă, nu vreau aparat Infernus, uh, și hai să vă răgem locația, măcar, acolo unde o să fie jobul la miner, nu vreau să fie foarte lung clipul ăsta, o să vreau să fac uh, alte clipuri, am deja thumbnail pregătite, doar că n-am apucat să filmez clipurile, gen thumbnail mi le face coaz, dacă vreți thumbnail și orice ține de design de la el, aveți în descriere detaliile lui de contact, Discord-ul, acolo, uh, acolo stă el cel mai mult și aveți și un portofoliu de la lui să-i vedeți lucrările, gen nu... E foarte scump pentru că e la început și eu zic că dacă sunteți youtuber gen micuți, da, și nu pot să cred să mă cobor. Da, mă, și aici o să fie, uite, unde, bă, what, cred că deja au băgat clădirea. Ca asta nu știu dacă era aici, nu știu, poate vorbesc prostic, dar aici o să fie gen în față, aici o să fie Ferrari, o să fie piquex Înșirate pe o măsuță și veneți, nu știu ce apasati, E, Y, chiar nu știu și o să puteți să-l faceți plus și aici vindeți și tot, toată treaba gen aici în carieră o să faceți și o să fie checkpoint-uri doar aici jos, asta e bine din că faci checkpoint-urile destul de repede și 1%, 1 șansă să primești un punct premium sau cred că 3 e maxim, nu știu, poate vorbesc pe unu 1 sau maxim 3 puncte premium. Dacă stai gen într-o zi și faci 20-30 de puncte premium, zic că se merită să faci jobul, cred că o să fie cel mai popular job de pe server, mai ales că faci puncte premium și nu trebuie să donezi pentru ele și să o grămadă de bani pe joc, timpul să faci foarte mulți bani și din minere, că o să fie destul de scumpe și din uh, puncte premium, dar că o să fie destul de greu să-l faci ul ăla plus 9 și să fie premium, gen după a să la gradați o să vă ceară la un moment dat și puncte premium și bani plus bani la fiecare plus o să vedeți când o să fie adăugat din, intrați și voi pe server, aveți în descriere IP-ul, DNS-ul, nici nu știu ce o să vă las pentru că nu mai am descrierea aia care o aveam cu serverul dar vă știu, pe server dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să apăsați pe butonul de like Eu am fost huner și ne vedem data viitoare